Missä se on? Se on siellä Egypti ja Babylonian takana, mutta nyt mennään ensiksi Helsinkiin. Salonen on kumma nimi. Se on Raamatusta. Maria antoi sen mulle. Ai kuka Maria? Sun äiti? Ei, mutta mä asun sen kanssa. Maria Ockerblom. <tos> Mitä sä tiedät sitä? Kaikki tietää sen. Mistä se on kuuluisa? ihmeitä. Puhuu enkentän kanssa. Mä oon järkyttynyt Lapsia. Et sä näe mitä täällä tapahtuu. Miksi sä puuttumasi? Se on herran ekkeli. Saat mun lapsista mulle kaikkein rakkain. Mikä kamottava väkivallan vuoho? Walker Blumia seuraakaan. Mä oon Jumalan asialla. Me ei saada puhua ulkopuolisille. Se on sääntö. Eikä nyt yksi pieni tanssi syntiä? sinä et minua petä. Petä. en koskaan.